السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع في شارع عندنا في الزمالك فيورو آه هنتفرج عليها سوا نبدأ ناوين من باب الشقة ده المطبخ طبعا معنا المطبخ كله متساب وفي الغاز العمارة فيها اثنين اسانسير مساحة الشقة متين وعشرين متر الفيو طبعا بانوراما لأن هي الدور في التلتاشر فيها أدوار عمارة فيها اثنين اسانسير مدخله شيك جدا طبعا احنا هنا شوفنا مساحة المطبخ في باب هنا ورا التلاجة بيطلع من الناحية التانية على الريسبشن وهنا المدخل بنخش بعد كده نشوف الفيو هنا بانورام. طبعا بنعمل حمديه الشاذلية ونادي الزمالك وهنا عندنا جزيرة العرب وجامعة الدول طبعا الفيو تحفة هنا كده الجزء ده طبعا بنطلع من الجزء ده نخش علي السفرة طبعا ميستج للشقة ان هي ناصية فكل الشقة مش مجروحة. الفيو بتاعها مفتوح الشلالة. الجزء الثالث من الريسبشن منيزه ان التوضيب كله جديد. قضيات باركيه اسباني تشتيب تحفة. طبعا. نخش هنا نلاقي حمام الضيوف ده الباب اللي بيدخلنا تاني للمطبخ اللي هو الفول من ناحيه التلاجه طبعا بنكمل هنا بقيه الريسبشن بنكمل بعد كده جزء الغرف دي الطرقه أول حاجة في الأوضة اللي عندنا الشمال أوضة فيها الدواليب بعد كده منخش عندنا الحمام ده ماستر وحمام يخدم الأوضتين دي القعدة وفيه ناس وده الباب اللي بيدخلنا لاوضه النوم بعد كده نخش على الاوضه الماستر دي المساحه بتاعتها وطبعا الفيو بتاعها على نفس فيو نادي الزمالك نيجي نخش بعد كده على الغرفة الثالثة. نفس الفيو ونفس اللوكيشن أتمنى لو الفيديو عجبكم متنسوش الإشتراك في القناة وتفعيل الجرس وشير ولايك على قد ما نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته